Το πρώτο κομμάτι είναι τριλίκου τρελίκο ηχογραφημένο το 1937 σε ρυθμό Σέρβικο και σε δρόμο για Πόσο χρόνο είστε? 25. να σου πω 25. δεν το Έχω γεννηθεί 27. Συνθέτη ο Μπαγιατέρας, στιχουργός ο Παγιουμτζής. Μα μην τρως άλλα Δεν τρώω Να φωτογραφία, <laughs> <laughs> αλήμη με τραβάει Я тебе пишу, о мурга, я Yeah. No. No.